Καλή σα μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2021, που σταθερά πια συγκαλείται στα τέλη κάθε μήνα, αλλά και είναι και η πρώτη με τη νέα τη σύνθεση. Γι' αυτό και θέλω να καλωσορίσω τα νέα της μέλη. Σήμερα έχουμε να εξετάσουμε δέκα νομοσχέδια από έξι διαφορετικά Υπουργεία. Κεντρική προτεραιότητα, ωστόσο, Παραμένει η προστασία της υγεία του πολίτη από την πανδημία και, βέβαια, η στήριξη της οικονομίας και του κόσμου της εργασίας. Και, ασφαλώς, η πρόοδος των εμβολιασμών που θα φέρουν και την οριστική έξοδο από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Όλα αυτά, βεβαίω, ταυτόχρονα με τις δράσεις μας το μέτωπο της εξωτερικής πολιτική και άμυνας, όσο και των μεταρρυθμίσεων. Σχετικά με την πανδημία, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις Πρώτον, ότι, παρά τα προβλήματα με τις παραδόσεις παντού στην Ευρώπη, στην Ελλάδα έχουν εμβολιαστεί παραπάνω από 220.000 συμπολίτες μας, για την ακρίβεια, 221.206, ε, ε, ε, ε, ε. σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση ε, την οποία είχα λίγο πριν μπούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, και υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού για παραπάνω από 700.000 συμπολίτες μας. Ολοκληρώνεται η πρώτη δρόση στους υγειονομικού, στα κέντρα ηλικιωμένων, στους άνω των 85 ετών. Αρχίζει ο κύκλος της δεύτερης δόσης. Τώρα εμβολιάζονται συμπολίτες μας στην ηλικιακή κατηγορία από 80 έως 84 ετών. Εμβολιάζονται όμως και οριζόντια οι κάτοικοι των μικρών νησιών. Χθε ξεκίνησε η δράση στο Καστελόριζο, με την ευθύνη και την εποπτεία και την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκεί στα μικρά μας νησιά θα εμβολιάσουμε το σύνολο των κατοίκων, οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν να εμβολιαστούν. Θα ξαναπώ ότι όσα εμβόλια έρχονται στην πατρίδα μας, τόσα θα γίνονται. Και μάλιστα η Ελλάδα και ο Καναδάς είναι από τις χώρες, που έχουν σήμερα να επιδείξουν μια πολύ θετική στατιστική και αυτή δεν είναι άλλη από το γεννό ότι έχουμε ελάχιστες συνολικές απώλειες εμβολίων. Χαίρομαι, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάκουσε τις παροτρύνσεις πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και διαπραγματεύεται πια πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, πιο αυστηρά με τις μεγάλες εταιρείε παραγωγής εμβολίων.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 Δεύτερη παρατήρηση σχετικά με τον κορονοϊό ε, αφορά την άμυνά μας απέναντι στο τρίτο κύμα, το οποίο εξακολουθεί να πολιορκεί τον πλανήτη με τις μεταλλάξεις του. Δεν έχει, ευτυχώς, ακόμα έρθει στην πατρίδα μας. Θα επαναλάβω ότι η απάντησή μας σε αυτό το ενδεχόμενο θα είναι πάντα δυναμική. Ανοίγουμε δραστηριότητες όταν τα κρούσματα υποχωρούν, τι περιορίζουμε όταν αυτά αναζωπηρώνονται. Κρατάμε τις απαραίτητες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, αποφασίζοντας κάθε εβδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα. Και μένουμε σε διαρκή επιφυλακή, ώστε να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται. Δεν είναι δηλαδή η πολιτική βλέποντας και κάνοντας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια, εκτάκτος και προ διάταξη να μας ενημερώσει ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, για την πρόοδο η οποία έχει δεξαχθεί στο μέτωπο του εμβολιασμού, ώστε να έχετε και σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου την πιο εμπεριστατωμένη δυνατή ενημέρωση για το πώς προχωράει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη άσκηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς στην οικονομική ζωή. Θέλω να σημειώσω την χθεσινή, εξαιρετικά επιτυχημένη έξοδο της χώρας μας στις διεθνείς αγορές, που απέφερε ακόμα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με το χαμηλότερο επιτόκιο που είχε ποτέ οποιοδήποτε κρατικό ομόλογο, ελάχιστα πάνω από το 0,8%. Είναι απόδειξη της διεθνού εμπιστοσύνη προ την Ελλάδα, αλλά και την πολιτική της. Είναι ένα ποσό το οποίο θα προσθεθεί σε όσα ήδη δαπανά η Πολιτεία για να ενισχύσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Κάτι που, όπως έχουμε πει, θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Προσοχή, όμως, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν. Δεν θα ξοδευτούν, Θα κατανεμιθούν γενναία, αλλά όχι αλόγιστα. Κυρίως με δικαιοσύνη, όσα πρέπει, σε όποιου πρέπει, όταν και όπως πρέπει. Στο μέτωπο αυτό άλλωστε έγιναν πράξη δύο ακόμα δεσμεύσεις μας. Ήδη ισχύει, και θα ήθελα και εσείς να το θυμίζετε στον δημόσιο λόγο σας, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τους αυτοαποσχαλούμενους, τον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερου επαγγελματίες. Η αποκλιμάκωση των εισφορών Σημαίνει ένα ετήσιο όφελο 460 ευρώ για ένα μισθό 1016 ευρώ, με το κέρδο προφανώ να αυξάνεται όσο αυξάνονται οι αποδοχέ. Ενώ η κατάργηση τη φορά αλληλεγγύη για έναν υπάλληλο με τον ίδιο μισθό θα του φέρει φορολογική ελάφρυνση ακόμα 50 ευρώ το χρόνο, ένα υψηλότερα αμοιβόμενο με 2.500 ευρώ θα ωφεληθεί κατά παραπάνω από 1.000 ευρώ ετησίω. Τώρα, από την ατζέντα της σημερινής ημερήσια διάταξης, επιτρέψτε μου να προτάξω την αναμόρφωση του τρόπου εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Μια ρητή προεκλογική μαζέσμευση, που βάζει οριστικό τέλος στην ακυβερνησία στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Από τις τοπικές εκλογές, λοιπόν, του 2023, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι θα υπηρετούν και πάλι επί πενταετία με εξασφαλισμένη πλειοψηφία στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή, εάν συγκεντρώνουν ποσοστό 43% των ψήφων και ο συνδυασμό του θα καταλαμβάνει τα 3 πέμπτα των εδρών του Συμβουλίου. Μόνη η εξαίρεση, η εκλογή από τον πρώτο γύρο με ποσοστό άνω του 60%, οπότε προφανώ και οι έδρα θα κατανέμονται λογικά και τίθεται όριο εκπροσώπησης στα Συμβούλια το 3% όπως ισχύει και στις βουλευτικές εκλογές. Συρικρώνονται επίσης τα υπερμεγέθη Συμβούλια. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι περιορίζονται από τους 49 στους 41. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ατικής μειώνονται σε 71 από τους 101, 101 που ήταν σήμερα και η σύνθεση των Δημοτικών Αρχών στο εξής θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος και στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής. Αναφέρθηκα λίγο πιο τα των Δήμων, γιατί αποτελούν την πρώτη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση του έτους. Την Ατζέντα, όμως, συμπληρώνουν πολλές πρωτοβουλίες, όπως αυτές του Υπουργείου Οικονομικών, για την διενέργεια της προσεχούς απογραφής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τα προϊόντα φαρμακευτικής κάναβης που θέτουν κανόνες ευνοώντα εξαγωγές ελληνικής παραγωγής. Να τονίσω, επίσης, το νέο πλαίσιο για την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών που εξυγχρονίζεται και επιτρέποντας να αρχίσει η εκμάθηση των νέων παιδιών όσων θέλουν να γίνουν οδηγοί από την ηλικία των 17 ετών αντί των 18 που ισχύει σήμερα. Κλείνω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αθλητισμού εν προκειμένου. Φέρνει σημαντικές αλλαγές. Ρυθμίσεις που εναρμονίζονται, ε, εναρμονίζονται εδώ δεδομένα με βάση την ολιστική μελέτη την οποία είχαμε ζητήσει από την ΟΕΦΑ και τη ΦΥΦΑ. Ρυθμίσεις που αναδιαρθρώνουν κατηγορίες του προγραμματικού ποδοσφαίρου όπως και τις λέσχες φιλάθλων και ουσιαστικά επανειδρύουν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ώστε να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο.